коротких відео у мене не було, на жаль, можливості, просто немає часу за три хвилини розповісти все про акварельну заливку. Але в цьому відео варто сказати, що заливку потрібно робити більш-менш прозорою водою. Не густо розводьте пігмент у воді, тому що чим густіше буде розведено пігмент, тим більша ймовірність що у вас виникнуть оці такі неприємні смужечки і розводи. Якщо ж ви зробили ну, такого рівня, принаймні такого рівня темноти пігмент, як у мене, ваша калюшка приблизно така ж темна, то намагайтеся допомагати воді розподіляти пігмент по той